السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا متابعينا الكرام اليوم جبنا لكم فقرة جديدة وجميلة تليق عليكم إن شاء الله. دورنا سألت فوق محمد ونختبره هل هو ذكي أم غبي؟ محمد ثلاث أسماء أول حرف يبدأ فوق بح... بحرف اللام <تصفيق> أبدأ <تصفيق> أسماء باللام أيوه أسماء باللام <تصفيق> أيوه آه. <تصفيق> <تصفيق> لسان لسان لسان لميت لميت خلاص لمار لمار لمار لمار لمار لمار لمار لا لمار لمار لمار لمار لمار لمار لمار لمار لمار لمار لمار لمار على لمار لمار لمار لمار لمار لمار واجد وسام. عدت هات اسماء بحفة البقر. يضم. خرب علينا. خرب علينا. خرب علينا. خرب وكذا. جاء دور لي احمد يلا. احمد كسرة. حد. الحمد لله. ايش الكشخة دي ايش. احمد. احمد. طالع. لا نالله. اوكي عندنا كحدي. بضل. جيب لي ثلاثة اسماء. بحرف الياء. ياسمين. يحيى. اه. اه. تعال تعال دي ثاني جيب لي ثلاثه اسماء بحرف ال آه بحرف السين سالم سليم ثلاثه اسماء ها انت ما شريف اه شريف ايوه <أه